«Мам, тут так класно пішли хайбери на них. Він у такому хорошому настрої був. Мам, все буде класно. Ми все одно їх переможемо». Я говорила з мамою по телефону, і до неї прийшли з військомату і сказали, що, що брата вже немає. Обставин я не знаю. Надіюсь, колись дізнаюся. Дайте Бог, щоб хлопці його вижили, які, які з ним в підрозділі були. Можливо, тоді я з ним можу, зможу поспілкуватися і дізнатися. Своєрідна дитина, можна сказати, був такий спокійний, хороший, послушний. Зі мною це кругом, це що там треба допомагати. Завжди він був зі мною кругом. От. Я по... По роботі трохи більше багато займалася по роботі, то він так з лоркою, вона з, з сестричкою. Він, вона більш е, організація, як то кажеться, е, що там придумає, що треба сказати, що там треба, куди йти робити. Він послушний був, він може там боявся по криші лазити, війнушки грати е, на, на криші двохетажного дому. Обично вона організовувала, туди, пішли і буду собачу, значить буду собачу. На кришу, значить на кришу. Він був як інженер-конструктор. Е знаю, що робив щось там, горіхокол якийсь робив. Там він ізобретав там, все, все його, там, що робив. В нього дуже все то, точні такі ці всі розписи. Все, це, все, він там все-все-все дуже вичисляв. Він дуже любить історію, і, напевне, ідеологічно він був більше підкований, ніж я. Він більше знав, де, хто, кого і, і, і, що, і чому потрібно забирати росню з нашої землі. Так сталося, почалася війна, він сам перед пішов в воєнкомат, йому сказали, що йде в тероборону, він тут в теробороні був по селі. Прийшли з воєнкомата, сказали, що їм треба на штаб інженера. Я кажу, це обов'язково. Нам дуже треба інженера на штаб. Я не стала перечити. Мені треба було просити їх. Мені треба було просити їх, а я хотів казати, щоб лишилих. Ну, як мені син казав, він любив дуже історію. Дуже любив історію читати. Каже Толя якось, «Мам, ти знаєш, я перечитав історію? За всю історію, відколи Україна є. Кожних 200 років». То росіяни, то хазари, там варяги, як там вони називалися раніше, вони мають напасти на нас, отримати хорошенько, а потім приходять і розказують, ми ж ваші брати, ми ж хороші, що ж ви нас не любите. Цей раз, каже, мама буде так само. Повір, каже, ми їх вишеним, звідси, вони тут не будуть.